Карантин замкнув людей вдома. Ми опинились в ізоляції. Замість мандрівок – сусідські вікна. Щоб розвіяти тривогу, йдемо в інтернет. А там… Не бійся, мамо, Ось тобі квітка антифейка. Звідки інформація. Хто – авто. Де це сталося? Коли це сталося? Що зображено? <глес> Чи є протиріччя? Навіщо це поширюють? Передай квітку антіфейку. Допоможи іншим зберегти рівновагу.